میرا نام سید مشقی یادر ہے میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں uh, میرا جو پروفیشن ہے وہ ہے میک اپ آرٹسٹ سو آئی وانٹ بی این میک اپ جب میں گیارہ سال کا تھا uh, اس سے بھی پہلے میں دیکھتا تھا کہ میک اپ کرتی ہے فیمیلس بٹ ناؤ آئی ہیو آلسو بین اینڈ امپرومنٹ سیٹ دیٹ آئی لائک ٹو اپ اٹ از این مور بیوٹیفل دین وی ہیو ٹو میک اینی تھنگ اگر کسی چیز کو اور بیوٹیفل کر دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں سو میں ایک میک اپ بھی آرٹسٹ بھی بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں آگے جا کے ترقی کروں اس لیے میرے پیرنٹس بھی میرے سپورٹ کرتے ہیں آلویز ناٹ مائی ڈیڈ بٹ مائی موم موم ہیں i have been a good boy and all rounder my class i play everything i do everything and i want to be everything so aaj ka gaya street idea bana hua hai ki jo men it's wrong hum bhi makeup kar sakte hain aur hum apna jo passion ko duniya ko dikhana dikha sakte passion ko chase kare aur right way thank you